Коли ти на мить відпускаєш Думки тривожні В далекі світи Тоді ніжна Музика клавіш Добром наповнює Дім Рідний дім Звуки піаніно Всьому світу линуть Дарують тепло Почуттів Звуки піаніно серц линуть, вони як бальзам для душі. О. Ніколи забагато оманли, забагато фальшивих людей. Ти сидиш Звуки піаніно всьому світу линуть, дарують тепло почуттів. Звуки піаніно саме серце линуть, вони як бальзам для душі.